Чекають рідних із полону. В обласному центрі відбулася акція «Поверніть героїв додому». Гуртожиток для вимушених переселенців облаштовують у Солопковецькій громаді. Коли зможуть заїхати переселенці і за чий рахунок облаштовують приміщення. Центр травми відкрили у Хмельницькому. Хто зможе отримати допомогу? Єдине місто в Україні, яке, починаючи з серпня місяця, взагалі виходить на акцію і щотижневу цю п'ятничну акцію проводить. Ми її проводимо, щоб нагадати людям, що ми є, що родини, які досі чекають своїх близьких, є що вони кожної хвилини, кожної секунди чекають дзвінка або слідкують за новинами, коли відбудеться черговий обмін. Волонтерка Леся Стебло розповідає, чому щоп'ятниці разом з іншими хмельничанами від 19 серпня минулого року виходить на акцію «Поверніть героїв додому». Так, каже, вони підтримують українців, які перебувають у російському полоні і наближають їх повернення до родин. Дочекалася на визволення сина пані Катерина Злетичева. На акцію, розповіла, прийшла підтримати тих, хто досі в очікуванні. Ви вірте, і ваш рідний вернеться додому. Лише вірте, дайте останню надію, Но дайте надію, що він живий і він обов'язково прийде, повірте, це саме І Ми повинні боротися за них, так як вони боролись за нас. Пані Тетяна на акцію «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому приїхала з броварів, що це на Київщині. Чекаю сина, якому в полоні виповнилось тільки 22 роки, він же в полоні 10-й місяць, в полоні Зазовсталі, више 18 травня. На жаль, ми не дочекалися всіх тих, за кого ми стоїмо. Але ми впевнені, що ми обов'язково їх всіх зустрінемо і обіймемо, так як ми обіймали вже не одну людину, яку ми дочекалися з полону. Наступна акція «Поверніть героїв додому», за словами Лесі Стебло, запланована 10 березня. Ярослава Антушевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ще кілька операцій очікує на одного з працівників ДСНС, який був травмований внаслідок атаки дронів Російської Федерації обласного центру. Про це Суспільному сказав лікар травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні Петро Сухолиткий. Хворий госпіталізований в стані середньої важкості. На даний момент стан, стан хворого задовільний, хворий прооперований, значить, хворого поранення вступні. Хворий потребує ще етапного оперативного втручання. Слідуюча операція планується на вівторок-середу. Ще один травмований працівник ДСНС, за словами лікаря травматологічного відділення міської лікарні Дмитра Сидоренко, після операції проходить курс інтенсивної терапії. В понеділок він поступав, звичайно, в стані в середньої важкості, з миновибуховим пораненням і передпліччя і нижньої кінцівки, з переломами стопи, з пошкодженням сухожилків і з наявністю металевих уламків від ракети в тілі, а був проопорований успішно. Праця десь три години тривала в той же день при поступленні. І наразі значить, проводиться інтенсивна терапія йому, яка спрямована на покращення загоєння ран та мікроциркуляції в нижній кінцівці і йде на покращення, що і поранення, і Верхні кінцівки, такі нижні кінцівки. Ми сподіваємося, що більше оперативних втручань йому не предстоїть. Нагадаю, двоє рятувальників загинули внаслідок і ліквідації пожежі 27 лютого після атаки дронів-шахедів на Хмельницький. Також троє працівників ДСНС було доставлено до міської лікарні. Двоє – в стані середньої важкості. Ще одну дівчину відпустили додому на амбулаторне лікування. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Загалом пожежу, що сталося внаслідок ворожої атаки, ліквідовували кілька годин. Три місяці сім'я Дарії Біловіцької живе на Хмельниччині, жінка розповідає, до цього часу була із дітьми в окупації росіян майже дев'ять місяців. За її словами, у листопаді село звільнили. Жінка та четверо дітей переїхали із Херсонської області через обстріли російських військових. І за дітей, тому що знали, що далі просто написати «сідіть і ждать, що воно буде далі», немає сенсу. Сидіше, думаєш, як приліті, десь рада. Під час переїзду жінка звернулася до волонтерів. Так розповідає, знайшла житло. Ми поїхали на вокзал, вони спитали, кажу, ну куди посілять, туди і вони нас салопки в цею відправили. Кімната є туалет, душова і побутова кімната, де машинка така, і кухонька. Сім'ю Дарії розмістили безкоштовно в одній із кімнат на другому поверсі колишньої поліклініки в Солопковецькій громаді, розповідає сільський голова Сергій Когут. За його словами, в іншій частині цього приміщення зараз роблять ремонт. Тут також планують поселити сім'ї вимушених переселенців. Будемо надавати перевагу сім'ям з дітьми, гуртожиток буде складатися з двох санвузлів з душевими і з встановленими пральними машинами. Буде загальна столова з кухнею. Для сімей вимушених переселенців облаштовують сім житлових кімнат, розповідає Сергій Когут. За його словами, тут вже, зокрема, замінили дерев'яні вікна на пластикові, встановили нову проводку та зробили стелю. Ще плануємо зробити підлогу, покрити ліноліум і покрасити. На даний момент використано кошти громади і освітні субвенції загальною сумою – 1 мільйон 700 тисяч гривень. І ще планується 260 тисяч гривень – це буде на облаштування підлог і стель, ну і покраска. Сергій Когут каже, зараз у громаді 135 внутрішньопереміщених осіб проживають безкоштовно, зокрема, у приватних будинках. Кількість місць для безкоштовного розміщення людей, які втікають від війни, громада подає щоденно, розповідає виконуюча обов'язки директора Центру надання соціальних послуг Ольга Войцехівська. В місцях компактного проживання, тобто це там, комунальні заклади і приватний сектор. Якщо власник готовий прийняти в себе внутрішньопереміщених осіб, ми подаємо. На сьогоднішній день У нас є одне вільне домогосподарство. За словами Сергія Когута, ремонт гуртожитка планують завершити до кінця березня. У квітні тут зможуть розмістити сім'ї вимушених переселенців, які потребують житла. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. У центрі травми при Хмельницькому благодійному фонді Хесетбешт працюють вісім психологів, які навчалися і стажувалися в Ізраїлі та Сполучених Штатах Америки, розповідає керівниця центру Олена Косіюк. За її словами, центр вже деякий час працює та офіційно його відкривають зараз. Переселенка з Миколаєва Анна каже, прийшла в центр стати учасницею гри «Мої переможні кроки». Я б хотіла розібратися в собі, зрозуміти себе, свої почуття, емоції. І саме тому я прийшла сюди, мені якось так легше… Я, я, я, начебто, відчуваю якийсь там душевний спокій, атмосфера така домашня. Із її слів допомогу психологів відчула з перших відвідин центру. Перший раз це був тренінг з пошуку роботи, дякуючи їм, я її знайшла. Психологи центру працюють і в укритті, і в пункті незламності. Переселенка з Сєвєродонецька Валентина розповідає, заходить сюди на арт, терапію, йогу та просто поспілкуватися за чашкою чаю, бо її емоційний стан ще нестабільний. Жінка каже, в Сєвєродонецьку кілька місяців мешкали в зруйнованому обстрілом будинку без води і їжі. Прийдеш, подумаєш, що їхати нікуди. Хати немає нічого немає. Тут люди гарні. І якось ми всі згуртувалися і кругом все разом, коврики робили і для діток, і відправляли на фронт. Кейс-менеджерка центру Галина каже, працює з людьми різного віку, з різними проблемами. Це і групові, і індивідуальні заняття, і не тільки для єврейської громади. Всі послуги, каже, безкоштовні завдяки міжнародним донатам. І люди вже після тісного спілкування вже виходять звідси. Ну, якщо не щасливими, то, по крайній мірі, з гарним настроєм. Звичайно, люди хочуть покращення психоемоційного стану. І наші психологи намагаються їм допомогти. І з її слів до центру звертаються батьки і родичі бійців на передовій. Саме для них, у першу чергу, і створили такий центр. За зразком центрів травми в Ізраїлі, який постійно і роками обстрілюють, каже директор фонду Хеседверс Йогор Ратушний. З громади 138 чоловік сьогодні знаходяться на передовій. І їхні батьки теж постійно нервувалися, постійно переживали. І ми відчули, що такий центр травми треба відкритий в нас – це кризовий центр психологічної допомоги. Із його слів, центр працює на території п'яти областей. Крім Хмельницької – це Дніпропетровська, Львівська, Запорізька та Полтавська області. З жителями цих областей психологи працюють онлайн. Доброго дня. Як справи? У нас є 12 тисяч клієнтів, з якими ми якими допомагаємо. Директор фонду каже, для центру за кошти меценатів підготували чотири кімнати для індивідуальних та групових занять. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У третій день весни у залі Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва представили колекцію сортових фіалок хмельничанок Ольги Канюки та Наталії Петрович. Квіткарки кажуть, виставка – це можливість не тільки показати свою колекцію, але й додати позитиву у період війни. Незважаючи на важкий час для нашої країни, ми вирішили зробити виставку сортових фіалок, подарувати позитивні емоції, гарний настрій жителям та гостям нашого міста. Ми сьогодні вирішили зробити маленьке свято. Хочеться подробити трохи радості людям. Людей цікавлять гарні фіалки. Кожен вибирає те, що більше йому до душі. Відвідувачка виставки Катерина каже, прийшла подивитися на нові сорти квітів та поповнити власну колекцію. Я бачу дуже неймовірну красу, якою я захоплююся вже більше, напевно, двох років. Також розвиваю свою колекцію. Дуже рада, що є виставка і можна подивитися на різні квіточі фіалочки. Знайшла, буду розмножати, взяла два листочка. Це я вам. Так, давала так і Оптимар взяла. Руслана Зволичицька, каже, дізналася про виставку із соціальних мереж. Приїхала за пістрявими фіалками. Ну, з інтернету в фейсбуці прочитала. Ну, отримала. Я прийшла сюди з одною метою. Я хотіла пістряві фіалок. Я їх трошки прикупила. Я люблю їх садити. Я люблю я кожного разу. Приходжу, дивлюся на них, що виросло, що там десь підросло якось. Ну, мені цікаво. Багато нового було тут гарних сортів таких. Квіткарки представили на виставці біля ста сортів фіалок з власних колекцій. У мене в більшості це все новинки, рідкісні сорти, хімари. В моїй колекції більше тисячі сортів фіалок, але рослин приблизно до п'яти тисяч. В мене дуже багато новинок у США, і людей зацікавлює різні форми. До прикладу, форма квітки оса, вона незвичайна, в магазинах їх таких не купиш. Так само цікавить різнокольорове листя. Форма листів також є різна. Відвідувачка виставки Людмила говорить, сподівалася побачити більшу колекцію квітів. Разом з тим радіє новинкам, які поповнять її домашню колекцію. Дуже радію, зараз біжу, несу Новий додому. Буду садити. Дуже довго чекала виставки фіалочок, тому що давно не було вже. Взагалі дуже люблю фіалки, в інтернеті замовляю діток. Ну, сортів трошки маю вдома. І для Ольги, і для Наталії колекціонування фіалок почалося випадково і триває вже шість років. Наталя каже, фіалка – ніжна рослина, яка має велику силу. От фіалка, іноді забуваєш там, на неї глянути, але вона все одно витримує, От, як ми, люди. Здаємося тендітними, а всередині ми маємо Сили. і фіалка така сама, вона має сили, і вона навіть з маленького листочка народить дітку, яка потім стане великою рослиною, яка буде квітнути. Це диво, для мене це диво. На виставці колекціонерки також давали поради відвідувачам щодо видів вирощування та догляду за фіалками. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.